أنا مدمن ألعاب أدمنت لعبة الحرب الرائعة أما استعراضها فممتع يتميز العالم الافتراضي بأني أملك عدد من الأرواح فتم حظرها كي أخرج إلى عالم الواقع الآن أنا لا أمتلك سوى حياة واحدة من قال بأنها أكثر وحشية من الواقع إنه حتما ليس عربي ليس من البلاد التي يقتل الناس فيها باسم الدين انني اتساءل هل رأى ما رأيته اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الذل فينا والخوف والجهل والجوع انا امجد ساقتل يوما لانني لم اكن انتمي لعصابات عشائريه فانا عربي من دوله عربيه يحضر فيها الالعاب في وقت يكون فيه الموت متاحا للجميع فانا عربي من دوله عربيه يحضر فيها الالعاب في وقت يكون فيه الموت متاح للجميع